Nu simt deșarte Au rămas între noi Și cheia spre vise Nu mi-o dai înapoi Ploaia rege Îmi bate la geam Mă cheamă Oare când te aștept să vii, Speranțele noastre Dispar pe rând Dar oricum Să